המירו לוגריתם לפי בסיס ארבע של שתיים שווה לחצי למשוואה מאריחית. למסה זה מה שלוגריתם אומר לנו. אם פשוט נסתכל בחלק הזה שיקנ, לוגריתם למסה אומר לנו את המאריח, בצריח לאלות את הבסיס, במה צריך לאלות את ארבע כדי לקבל שתיים. ימר לנו מה יהיה חזקה ב which we need to do this to get two. The equation תאמרו, אנחנו צריכים לעלות את 4 בחזקה של חצי כדי לקבל 2. ואם אנחנו רוצים לכתוב את זה כמשוואה מעריכית, ניתן פשוט לומר, אם אנחנו מעלים את 4, וזה 4 זה שכאן, זה הבסיס שלנו, בחזקה הזאת, בחזקה של חצי, אז זה יהיה שווה ל-2. ובזאת סיימנו, כתבנו אותה המשוואה כמשוואה מעריכית. הערך של, הלוג... של הלוגריתם. וזה למחשבה. מה אנחנו מקבלים אם אנחנו מעלים 4 בחזקה של חצי? אנחנו נקבל 2 אם נעלה 4 בחזקה של חצי. וזה כמו לומר באיזה חזקה אנחנו חייבים לעלות את 4 כדי לקבל 2. וזה יהיה שווה לחצי. לוגריתמים זה בעצם כמו לומר באיזה חזקה יש לעלות את הבסיס כדי לקבל את מה שבתוך הלוגריתם. וזה אומר מה נקבל אם 4 בחזקה של חצי.